સંબંધોમાં તમારા તરફથી એક નિયમ રાખજો દોસ્ત કે જ્યાં કોઈ ખોટું બોલે છે ને તમારા જોડે એની પર કોઈ દિવસ વિશ્વાસ જ ના કરતા અને જ્યાં તમારા પર બહુ વિશ્વાસ કરતા હોય ને ત્યાં કોઈ દિવસ